एक मणस ने कैंसर थे खबर पड़ी तरह स्टेज में मणस छाई दिवस गुटका खादा ना सीगरेट बीड़ी दारू कोई जात नहीं रोज काम करे अने तंदुरस्त शरीर नख में रोग नहीं तार दिवस पेट में दुखत डॉक्टर दवा लीधी पर दुखा मटत ना एट डॉक्टर मोटा डॉक्टर ने बतावा कहू मोटा डॉक्टर रिपोर्ट कटाया तरह खबर पड़ी कि आंतरडा के घी पीड़ा लीधा पारावार दुखा सारे घर मिलकत वेचवु पड़ियो खर्चो मरण डॉक्टर कहू कि तेज बॉडी अग्नि संस्कार न करो हो आप भाई ने कैंसर थानु कारण शुन बेगा मीटिंग कर बॉडी हॉस्पिटल ने अपा नक्की कर रिसर्च करता खबर पड़ी प्लास्टिकल डॉक्टर खावा पीवा विषे पूछवा कहू कि चादत दिवस चार पांच वा चा पीता तपास करता खबर पड़ी कितना प्लास्टिक ડોક્ટરે તેમની સાથે કામ કરતા અને પ્લાસ્ટિકના કપમાં ચા પીતા સર્વિસ સ્ટાફનો મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવ્યો તો બીજા બે જણ માં કેન્સર લેવા માટે છે સરકાર આપણને પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ન કરવા સમજાવે છે પણ આપણે ક્યાં સમજીએ છીએ હું પોતે પણ કહું છું આપણામાંથી ઘણા પોતે તો પ્લાસ્ટિકમાં ચા પીવે છે અને બીજા મિત્રોને પણ પીવડાવે છે દશામાંની નથી કે આ વાત પાંચ કે દસ વ્યક્તિને મોકલો તો તુરંત ફાયદો થાય ને ન મોકલો તો નુકસાન થાય આ વાત હકીકત અને સાચી છે તેથી લોકોની જાગૃતિ માટે આ મેસેજ આગળ ફોરવર્ડ કરવા વિનંતી છે